دوستان عزیزو نازنین امیدوارم هر جای دنیا تشریف زندگی شاد، دلی شاد، مغزی جمع و سالم داشته باشید اعتراضات همچنان بردوام و ادامه دارد اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرده ولی تمرکز بیشتر اعتراضات بر غرب ایرانه بر قسمت که کردستان نامیده میشه امیدوارم اعتراضات به شهرهای دیگه هم شهرهایی که کمتر در این رابطه فعال هستن هم برسه شهرهای آذرینشین خیلی چشم داشت دارم ازشون که بخوان بیان وارد خیابان ها بشن شهرهای مرکزی ایران باید یواشه باش بزرگ سالان که نخش دارن در تثبیت این رژیم یواشه اونها اونا به اعتراضات به پیوندن این جوانان و نوجوانان در خیابان هستند کافی نیست باید بزرگ سالان هم وارد این چرخ بشن چرا که وضعیت امروز ایران یا مربوط میشه به همکاری اونها با حاکمیت یا مربوط میشه به این که در موقعیت مناسب دفاع مناسبی از آزادی نکردن به هر حال امیدوارم که مردم وارد خیابان ها بشند و اعتراضات یواشواش بسترده تر بشه وقتی اونه که یواشواش به نیروهای سرکوبگر درسی هم داده بشه و همونطوری که در اخبار میاد و شنیده میشه درسهای خوبی بهشون داده میشه ولی یواشواش باید این آموزش داده بشه و همدیگر رو دریا بیم و به همدیگه کمک بکنیم همدیگر رو از طریق سوسیال مدیا آموزش بدیم که چه شکلی میشه با نیروهای سرکوبگر مبارزه کرد ما خارج از کشور نشستیم و نمیتونیم هیچ کاری برای شما انجام بدیم بگردن اینکه صدای شما رو به مراجع زی سلاح برسونیم اگر صدایی میخواید به جای رسیده بشه احتیاج به سازماندهی داریم در خارج از کشور که بتونیم به داخل کشور کمک های نقدی خودمون رو برسونیم. نمیدونم این کار رو چجوری باید انجام بدیم. ولی باید این کار رو یواشا انجام بدیم. نیروهای اپوزیسیونی که در خارج از کشور هستند هم باید یواشا باش اتحادیه تشکیل بدن و شورای رهبری انتقالی تشکیل بدن. وقتشه که یک شورای رهبری درست بشه، و یواش مدیریت این بحران رو در دست بگیره احزاب کرد شورای همکاری احزاب کرد رو دارن من نسبت به اونا دلخوشم اونها رو خارج از این موضوع میبینم ولی غیر کردها ها متاسفانه سازماندهی ندارن و این نقطه ضعف شورش و انقلاب های امروزمونه هر چه زودتر باید اعضای اپوزیسیون خارج از کشور هم شورای رهبری تشکیل بدن. اگر شاهزاده رضا پهلوی ادعای رهبری داره، باید الان شورای رهبری، شورای رهبری همکار خودش رو تشکیل بده و یواش وحش به نیروهای داخل ایران کمک برسونه، کمک های مادی، های تکنولوژیک. اینکه در خارج از کشور در ها شرکت بکنیم این کافی نیست. به جای راه چند تا نامه سرگشاده شده از راه بیشتر تأثیر بذاره و وقتی اونه که نامه سرگشاده با امضاهای تو مارمانند برای دولت فرستاده بشه من سعی میکنم اینجا با دوستان خودم این موضوع رو هماهنگ بکنم ولی اعضای غیر کرد مقیم خارجی از کشور متاسفانه سازماندهی ندارن و این نقطه ضعف بسیار بزرگیه نمیدونم کی میخوان سازماندهی داشته باشن کی میخوان شروع رهبری تشکیل بدن و کی میخوان از لحاظ تشکیلاتی به بچه های داخل ایران کمک بکنن به هر حال خبرهای خوشی هست نسبت به اینکه اینترنت مجانی داری یواشواش وارد ایران میشه جناب صاحب شرکت استارلینک هم تقوا اعلام کرد که چند سامانه اینترنتی در ایران فعال هستند و در حال گسترش اینها هستش ولی این تنها کمک, این کمک بسیار بزرگی نخواهد کرد تنها راه کمک به نیروهای داخلی کشور سازماندهی نیروهای خارج از کشوره من فکر میکنم که الان نیروهای خارج از کشور بقیر راه باید شروع بکنم به نامه‌های سرگشاده و تومارهای امضا کردن و فرستادن برای دولت امیدوارم که این کار رو بکنن و کمک بکنن به اینکه افکار و می رو واش به سمت این اعتراضات به سمت تشویق این اعتراضات و به, شر به سمت محکوم کردن حاکمیت به محکوم کردن همکاری با حاکمیت سوق بدیم متاسفانه راهپیمایی هایی که در خارج کشور صورت میگیره باعث رنج و آزار بیمورد مردم این شهرها میشه چرا که خیابونها و مراکز تردد رو میبندیم ما ایرانی ها و شروع می کنیم به اعتراض کردن و این به جایی که همدردی رو با ما زیاد بکنه از ما حالت نفرت به ما پیدا میکنند چون مشکلی شرایط امروز ایران مشکلی مردم این کشورها نیست و خیلی هم علاقه ندارن که مانه ترددشون در خیابان‌ها بشیم بهتر که که یواشهاش نوع ها رو تغییر بدیم و به سمت تومارها و نماهای سرگشاده و چاپ اعلامیه در روزنامه ها بریم راه اصلی و راه بهبود یافته این اعتراض در خارج از کشور به نظر من اینه امیدوارم که بتونیم این حرکت رو به نتیجه برسونیم